Σε αυτό το βίντεο θα ετοιμάσουμε το βραδινό μας. Το προϊόν που επέλεξα για να φτιάξω το βραδινό μου είναι το τόφου. Και το επέλεξα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι περισσότεροι το αποφεύγουμε, γιατί δεν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Και δεύτερον, γιατί προέρχεται από το φασόλι της σόγιας.